كيفكم؟ اشتقتولي صح؟ على كل حال إذا كنتوا من اللي بحبوني أو بسبوني إذا حبيتوا يعني تسووا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيه شكراً وإذا ما حبيتوا تلتول شو كيفك اليوم؟ شو اللي ما عم تحكي معي؟ مثل ما بدك حبلش بدونك وعلى فكرة رح تندمي لأنه حبايبنا كلهم موجودين بكأس العالم وفي أخبار ولدت عجل وأنا بعرفك بتموتي باللت والعجن.. طيب متل ما بدك.. إذن عليهم حلقة جديدة عشان ما تقولوا عني بومة وما عندي غير الانتقادات اليوم رح أكون إيجابية هلأ المشكلة اللي صايرة مؤخراً إنه فيه حدث عالمي وطبيعي إنه كل اليوتيوبرز يغطوا هذا الحدث وخصوصاً يعني بأول مرة بدولة عربية فينا نقول إنه الحدث على أرضهم وبما إنه المضمون واحد طبيعي إنه تتشابه الفيديوهات وعلى فكرة يعني الكل بيقولوا إنهم ما شاء الله معزومين على كأس العالم وهنا يبقى السؤال قولكم مين دعاهم؟ معقول رأي رئيس الفيفا لانه مرته لبنانيه او ممكن اللاعبين نفسهم ممكن مسي عازم حدا منهم كلهم مشغولين بالمباريات اه هم مش مشغولين بالمباريات ولا بشو لك؟ حاليا انا بقطر الحبيبه عندي اسبوع كامل من الخير تصبح الخير من قطر انا مسافره على قطر نحضر مباراه كاس العالم لا ما سبقتي هاي انا اسمي بيسان وزي معي تخيلوا بس هاي الشنطه وبدي مكياج يضل ثابت معي ولبسك ما يتحرك من مكانه رح استخدم اليوم اللاستنج ما عندي اي توقعات بس ما عم بلبس الجوز الاحلى لوز المحلات والمولات بقطر هلا بيكم ما سبقتي هاي انا اسمي بيسان طبعا انا بحب تونس طول عمري بس حبيتها اكثر على خاطر معز بن غاليه <تصفيق> يا جماعه صراحه حبه تي جايز هلا الكبسه بهذا الحدث التاريخي مونديال قطر 2022 الكل مشغول بعرض صوره وجماله وملابسه ما عاده باسل الحاج كان مشغول بالاكل <تصفيق> أكل الشوارع في المونديال، بدايتنا أكل وبعدين حنروح على المباراة. لا الصراحة يا باسل أنا بعترف إنك مهضوم وقناتك يعني بتقدم فيديوهات جميلة وبتشاهي أنا لما أكون عاملة دايت ما بقرب على قناتك عشان ما أشتهي وأخبص وخصوصا الكنافة. له <تصفيق> المونديال أحلو فجأة هيك؟ اللي ما فهمته شو علاقة كأس العالم بالأكل كأس العالم للأكل <تصفيق> بس أنا صراحة كان إيدي على قلبي لما عرفت أنه نور ستارز موجودة بكأس العالم جهزت لأول ايفنت قطر يقول لي بالتعليقات شرايكم بالمكياج والشعر قلت أكيد هلأ حتسوي فيديو عن أغلى وأرخص لاعب ترى ترى سويت شوبينج خطير خطير اليوم شريت أشياء تجنن بس الحمد لله حتى وهم موجودين بكأس العالم ما حرمونا من حقا الحارس تبعهم شاطر كان مشغول بالي كثير على انس أصالة ما في خبر عنهم ابدا، يعني حتى اخر فيديو نزلوه لهم من شهر تقريبا، بس قلبي برشة برشة اطمن لما شفتها مع بكيز. ماتك عم تحكي يا رب ما تحكي معي ما عم بفهم ولا كلمة. <تصفيق> <تصفيق> شنو شمعناها شاشية؟ <تصفيق> اه شاشية شيشة شيشة. <تصفيق> <ش ش تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> صراحة يا اصالة رحت نبشت باخر فيديو اللي نزلتيه من شهر. All she can talk about is how much she wants a badge. Ellison, you no are a. I would like a <تكلمة> <تكلمة> <تكلمة> <تكلمة> صراحه اصاله انا حضرت الفيديو من الاول للاخر وما بخبي عليكي المضمون رائع وجميل وهادف وما بقدر غير انه احكي لك great content thank you هلا طبيعي يعني انه الكل يكون مشغول بالمونديال ومش كثير عم بينزلوا كونتنت هاي الفتره بس بالصدفه بشوف لكم بنين ستارز عم تبكي <تكلمة> قلبي من محله، قلت خير شو فيه؟ معقول طابه بالمونديال اجت فيها؟ جبت هدول الباندجات؟ شو جبتي؟ جبت هدول الباندجات؟ طلع الموضوع انها عملت مباراه نهائيه مع امها الله خلي لها اياها اليوم راح احاول انه امقلب امي ويا عيني على هالامهات المساكين، شو عم بياكلوا مقالب؟ انا طلعت برا البيت، رحت عمليه تجميل ارجع على البيت واشوف رده فعلي، خطه حلوه صح؟ خطه ولا اروع، بس شو التشكيلة اللي عم تلعبي فيها مباراة المقلب؟ 4 2 4؟ خطة حلوة صح؟ مين على الهجوم؟ راح انطر شوي انه تعتم الدنيا وبعدين راح افوت على ماما. يعني الله يحفظها الماما، الواضح انها صادقة وما بتعرف تمثل، بالله عليكي ليه عم تحرجيها؟ ماما هذا رابط جاي من اسمها مشاكي شو تصوري؟ لا لا لا لا المقلب ما كان هالقد قوي وين لما كنت تخلي المتابعين أو مبسوطين وفرحانين لا عن جد خلينا نفوت بالجد والست والعم والأخ والاب والام بنين بنات اجيال مبسوطين والعالم والناس اللي من وراكم راح تلتول والله مش حلو ولا عجن بدونك والله انا مستعده اصالحك واعمل لك اللي بدك اياه اذا بتجاوبيني بحكيلك قصه البنت اللي سكرت حالها الباب بالسياره على راحتك بس هلا حيروح عليك شي كتير حلو يعني صراحة موضوع الإعلانات اللي دارج هلأ مع كل المؤثرين إن كان على إنستغرام، تيك توك، يوتيوب أو سناب شات منلاقي كلهم عم بيسووا إعلانات لمركات تجارية وطبعاً الله يرزقهم لحد هون ما عندي ولا أي مشكلة بس وين المصايب؟ أفكار الإعلانات اللي عم بيسووها واو خيالية وكالات الإعلانات العالمية وقف بالصف عشان تتعلم من دكتور احمد ومرته عن طريقة تصوير وانتاج هذا الاعلان وانت ليش ما بتساعدني في الجلي؟ لانك يا حياتي بتحبي تجلي ومين قال لك انه انا بحب اجلي؟ <تصفيق> انا بحبه. بس بحب جلاية الجيل إنها الأفضل واو واو واو دكتور عشان تستوحي أكثر بالإعلانات الجاية رح أهديكم إعلان أفكار جديدة بتطور من خلالها مخاطبة المتابعين إن شلون هيك جسمك صار وعضلاتك وزنك ممطار روح لبعيد وتعركيد وحمل بإيدك حديد يوميا بتغذى من حليب كرم يعني لو في حدا يكتب قصة عن مستوى المحتوى والمضمون عنا بالعالم العربي ويبعتوه لهوليوود صدقوني اللي منه فيلم بحصل على 8 مليار مشاهد احنا صرنا 8 مليار؟ وأنا عم بقلب باليوتيوب وبالصدفة وحيادكم بالصدفة فلقد استوقفني فيديو وإنه لمن دواعي الصدفة المريرة والغير مقصودة فلقد استوقفني فيديو عنا خدامه؟ اه عنا خدامه كيما شو عم نسوي برا؟ كل الجماعه الكورونا راحت 30 دولار فوتي انا في كورونا بس انا بعد ما شفته عتبت كثير على منظمين جائزه اوسكار، ليش هذا الفيلم ما بيحصل على جوائز؟ ليش؟ ليش انتو دايما ضد النجاح، ليش صالات السينما العالمية والمحلية ما عرضته؟ وصالات كوكب المريخ ما عرضته؟ ليش؟ فهموني ليش؟ ليه بتحطمونا؟ ليه؟ ولا انتم بس شاطرين تحطوا جوائز لكاسرين جونز وانجلينا جولي وناسيين روان وريان؟ هذا اسمه ظلم، ظلم وتمييز عنصري، عيب عليكم يا اوسكار، عيب، عيب مين هذا اللي عم يقعد بيتي ايش في برا؟ كيف؟ أنا بشوف دائماً ببداية الأفلام بيكون مكتوب عبارة مشاهدة بمراقبة الأهل طب ليه ما بيكون في مراقبة من الأهل أو من خبراء الإعلام عن صناعة هاي المحتوى قولوا يعني حتى الإعلام العربي صار مروج لهالمحتوى وصار محتوى الإعلام العربي تقريباً مثل فيديوهات أغلى وأرخص يعني مودهم على مود الترند والإعلام العربي طبعاً مش كله بدل ما يمشوا الطيار صح مشوا مع التيار. انت قاعدة ساعة ونص انا في كلينش نجي الحلقة وانت ساعة بالحمام. هلا بالله عليكم يا مدراء ومسؤولين وقيمين على تلفزيونات الناطقة باللغة العربية، انتوا عم بتشوفوا هذا المحتوى؟ يعني انتوا تسمحوا لأولادكم يشوفوا هذا المحتوى؟ أه شو آخر تطوراتك؟ شو آخر أخبار؟ يعني شوفي في ما؟ والله الحمد لله سويت سيرة جديدة بس الحمد لله بالكاميرا. بس الحمد لله الحمد لله عرفنا آخر أخبار مصطفى. أما شو مضمون مشوق؟ اوف رح نحرجك ورح نطلع الوجه الثاني منك يعني اللي حلاً العظيم صغير. ملك المقالب لا يمكن ان لا. اه بس صراحة طلعوا أسئلة محرجة من ملك المقالب وهاي الأسئلة تدرس بالمناهج الدراسية للأجيال العربية القادمة ابن خلدون شيله شيله الفرابي لا لا لا شيله شيله ابن المقفع لا لا, لا مين هدول شيله شيله بهاي الفقرة خمس أسئلة وإذا إذا ما جاوبت على واحد منهم بس في الك عقاب بدك تكتب 1000 مرة جملة يجب على قنوات العربية أن تحرص على جودة ورقي المحتوى والمضمون وكل كلمة بلون وفواتح، ابعد عن الغوامض عشان أسهل عليك يلا سؤال الأول <تصفيق> بلش أنا؟ ببلش أنا؟ ببلش أنا؟ أنا بدي أبلش لكل الطلاب اللي عم بيقدموا عجمعات في اشي كتير مهم لازم تعرفوه بجامعة السوربون مثلاً من أهم الأسئلة اللي بتيجي بامتحان الدخول هو هذا السؤال هل أنت نشهرت من ورانا؟ مين كمعك؟ أفكار العظيمة هي اللي شهرتني هل مصطفى انشهر من وراء فيديو مقلب التدخين بلانا ولين؟ أو مقلب الجن؟ أو مقلب التجاهل بلانا؟ يلا تعالى جيمزي يلا يلا حنبلش يلا يلا بلش بالخطاب تس تس تس يلا تري تو ون اكشن يلا أنا باسمي وباسم الشباب العربي باسم المستقبل الواعد بشكر هذه القناة الإعلامية الناطقة باللغة العربية لأنهم قرروا عرض هذا المحتوى والمضمون الهادف حيث يستطيع الشباب العربي الاطلاع من خلاله على مقرر جامعات السربون وكامبريدج وغيرها من الجمعات العالمية مقلب ورا مقلب من درس أجيالنا ما يهمش المضمون لمهم أرقامنا مقلب ورا مقلب من درس أجيالنا جينا فلوس من غير فيها بيتنا دا حلمنا طول عمرنا مقلب يضمنا كلنا كلنا تلتول يعني بالله عليكي والله مش حلوة الحلقة بدونك اشتقت اسمع صوتك وتعليقاتك الباخة أنت بلسانك اللي زي بس بستربك ما اقدر اطلع اعمل قناه ولا أصور فيديوهات اغلى وارخص ما عاد فلوس أنت له تروحي على البيت ما عاد فلوس على بنزين نطقتي وبالنهايه هذا نقد مهني فقط نتمنى يكون بناء وما في شيء شخصي ابدا اذا حبيتوا تعملوا لي لايك وتفعلوا الجرس او تعملوا سبسكرايب شكرا لكم واذا ما حبيتوا كمان شكرا باي مقلب ورا مقلب مندرس اجيالنا ما يهم شو المضمون لمهم أرقامنا منا مقلب ورا مقلب مندرس اجيالنا ما يهم شو المضمون فلوس من غير فيها بيتنا